Od pradávna je růže nazývána Královnou mezi květinami a jediné mezinárodní soutěžní rozárium ve východní Evropě se nachází v Hradci Králové Kuklenách. Rozárium založil v roce 1972 místní pěstitel Jaroslav Havlů a v letošním roce slaví neuvěřitelných 50 let od svého založení. Jediné mezinárodní soutěžní rozárium v České republice je určeno k hodnocení a oceňování nových kultivarů růží podle přesných kritérií, a to pěstitelských i estetických. Podstatou soutěže novinek růží je vlastně otestovat v praktických podmínkách klimatu každé země, ve které soutěžní rozárium je, vlastně to, jak se novinky růží budou chovat v daném prostředí. Z toho důvodu je v rozáriu třeba menší použití ochranných prostředků testuje se totiž nejenom vlastně ten, to, jak ty růže kvetou, nejen ten jarní květ, ale i třeba to, jak, jak, jakou čistící schopnost mají, jak ty, kve, jak ty růže odkvétají, anebo nezanedbatelnou složkou toho hodnocení je třeba, jaké odjistění mají v tomto podzimním období, protože zájem je na tom, aby ta růže byla hezká celoročně. První mezinárodní hodnocení se v tomto rozáriu konalo v roce 1975. Nejvyšší ocenění, kterým je Zlatá růže města Hradce Králové, je udělováno v každém roce jen jediné odrůdě. Záhonové růže jsou vysázeny v počtu pěti kusů ve čtvercových plochách. Odrůdy sadové a pnoucí po třech kusech u konstrukcí. Pěstováno je tady asi 220 kultivarů v počtu přibližně 1000 keřů růží. Co se týče toho, co návštěvníci tady mohou vidět, tak vlastně mohou vidět ty úplné výstřelky, ty nejnovější novinky, vždycky v daném období, které jsou od vlastně vyhlasných, renomovaných firm, kdy vlastně s těmito růžemi se jen tak někdy ve školkách vlastně nesetkají. Jsou to opravdu růže, které jsou licencované, mnohdy takové, které ještě nejsou v prodeji. Rozárium bývá veřejnosti otevřeno během dvou víkendů v červnu v období prvního květení růží. Organizačně Rozárium spravuje Hradecký odbor krubu České republiky ve spolupráci s magistrátem města Hradce Králové a jeho organizací technickými službami města Hradec Králové. – Technické služby Hradec Králové provozují tento unikátní areál na území města již více jak 40 let. Co se týče provozních nákladů, tak technické služby z rozpočtu města a z rozpočtu naší organizace vynakládají více jak půl milionů každý rok na tento areál. – Technické služby města Hradce Králové společně s pracovníky Roza klubu také vybírají růže, které se osvědčily v soutěžním rozáriu pro uplatnění ve městě. Růže pak zdobí například Masarykovo náměstí a další místa východ České metropole. Rozárium je také důležitou součástí Evropské sítě soutěžních rozárií.